باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمٰن موضعن الحاضرین دور حاضر میں ہماری مشکلات ہماری پریشانیاں جو بڑھتی جا رہی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین اسلام سے بہت دوری اختیار کر لی ہے بہت ہی زیادہ ہم دین اسلام سے دور ہو گئے جب تک ہمارے گھر میں قرآن مجید نماز تسبیحات کی آوازیں ہوا کرتی تھی اس وقت تک ہمارے گھر میں خیر و برکتیں تھیں خوشیاں تھی اور ہم ہر غم سے جو دور تھے آج ہم پریشان بھی زیادہ ہیں آج ہمارے پاس پیسہ بھی بہت زیادہ ہے وسائل بھی بہت زیادہ ہیں لیکن ٹینشنیں بڑھتی جا رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین اسلام سے دوری بہت اختیار کر لی ہے یہ ایک حدیث مبارکہ روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنگہ ام المومن آپ روایت فرماتی کہہ کہ آکا کریم علیہ صلاۃ وسلام نے ارشاد فرمایا کہ صبح کی نماز کے وقت بندے کا رزق جو ہے فرشتے تھال میں رکھ کے لے آتے ہیں اور آوازیں لگاتے ہیں کہ ہے کوئی بندہ اپنا رزق لینے والا ہم اس کا رزق لے کے آئے ہیں ہے کوئی بندہ اپنا رزق لینے والا ہم اس کا رزق لے کے آئے ہیں تو یہ آوازیں لگ رہی ہوتی ہیں لیکن ہم اتنا بدبخت ہیں بد نصیب ہیں ہم کہ ہم صبح کی نماز کے وقت سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور جیسے ہی سکول کا ٹائم ہوتا ہے جیسے ہی کالج یونیورسٹی کا ٹائم ہوتا ہے جیسے ہی آفس کا ٹائم ہوتا ہے تو ہم ایسے اٹھ جاتے ہیں کہ جیسے اس کے بعد ہم نے رہنے ہی کوئی نہیں ہے تو رب تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں رب تعلیٰ سے کوئی خوف نہیں اور آفس لیٹ جانے کا خوف بہت زیادہ ہے کہ جب ہمارا اللہ پہ یقین نہیں رہا توکل نہیں رہا تب سے ہمارے معاملات بہت خراب ہو گئے ایک اور حدیث مبارکہ جس کا مفہوم ہے گا کہ آقا قریب علیہ صلاحت و نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ صبح کی نواز بعض جماعت پڑھے اور اس کے بعد رب تعالیٰ کی رضا کے لیے خالصتاََ سورہ یاسین کی تلاوت کرتا گیا تو یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو بندہ یہ عمل کرتا گیا اس دن کے اس کے سارے کام رب تعالیٰ اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے تو جب اتنا رب تعالیٰ ہمارے اوپر مہربانیاں فرما رہا ہے اتنا آسانیاں پیدا فرما رہا ہے ہمارے لیے تو ہم ان سے فائدہ کیوں نہ اٹھائیں جہاں پر ہم سات آٹھ بجے اٹھتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ایک گھنٹہ پہلے چھ بجے اٹھ جائیں صبح کی نماز پڑھیں اس کے بعد سر یاسین کی تلاوت کریں اپنے گھر والوں کو اٹھائیں وہ بھی سر یاسین کی تلاوت کریں قرآن مجید پڑھیں بچے بھی اٹھیں جب ہمارے گھروں میں قرآن مجید کی آواز گونجنے لگ جائے گی جب ہمارے گھروں میں نماز کی پابندی ہو جائے گی جب ہم خود نماز کے پابند ہو جائیں گے اور صبح کی نماز کے فورن بعد سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے میرا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ جو آج ہمارے اوپر پریشانیاں آ گئی ہیں یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی یہ ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی خدا را تھوڑا نہیں پورا سوچیے اور اس بات پر غور کیجیے کہ کیا ہم کہیں غلطی تو نہیں کر رہے کیا کہیں ہم یہ غلطی تو نہیں کر رہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ صبح کے وقت ہم سوئے رہتے گئے اور جب رزق لے کے وہ واپس چلے جاتے ہیں پھر ہم اٹھ جاتے ہیں اور رزق کی تلاش کرتے گئے تو یہ پہلی غلطی جو ہے ہماری یہاں سے ہوتی ہے تو کوشش کریں صبح کی نماز پڑھیں کوشش کریں نماز کے فوراً بعد سورہ یاسین کی تلاوت کریں انشاءاللہ العزیز اللہ رب تعالی ہمارے کاروبار میں بھی برکت عطا فرمائے گا ہماری مشکلات بھی آسان فرمائے گا رب تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو والسلام